Budžeti tih kultur kulturi su daleko uh, veći, uh, daleko to bolje organizovano, uh, na način da ti, ako želiš da imaš neku ideju da realizujuš oblasti kulture, uh, postoje adrese kojima se obrećaš ljudi koji će ti začin sustav, koji će ti sasvo šepiti, jasno definisan i ti, uh, ne znam, konkursi, deadline, sve to nekako ide. Ne imam da ne imar to sad da zapini, da se čaka, da se odgađala.